Це гончарна майстерня – головна експозиція Підземного музею трипільської культури. Тут розмістили глину, піч, випалену і розмальовану кераміку. Це копії посуду трипільців, каже директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сахацький. «Вирішили поділити на три такі логічні групи не тільки посуд, а сам виробничий процес. Ну, перша група – це те, що сира глина – це її основа основ, яку, мабуть, говорили тріпеці, що все починається з глини і, мабуть, все закінчується глиною. Посуд чекає своєї черги висок, для того, щоб бути в печі випалений. І наступна серія посуду, цілий бачите, сервіз різних форм і розмірів, вже випалений. Ну, а потім його розмальовували. Через цей отвір витягали землю із зали. Щоб його зробити, довелося закласти вибухівку, каже Михайло Сахацький. «У цьому залі під цьому стелю була засипана землею і через експлуатаційну шахту цю землю тони і тони підняли на поверхню. До виходу дуже далеко, понад 100 метрів, найбільше носити землю відрами – це нереально». Під час розкопок у ВРТ знаходили жорна для перемалювання зерна, розповідає працівник Борщівського краєзнавчого музею Мирослав Бойко. Тому, каже, вирішили одну із локацій присвятити хліборобству. «Ми додали скульптуру жінки, щоб дійсно реалістично показати, як відбувалося розтирання зерна на муку. Ну, звичайно, що воно трошки не відповідає дійсності, яка була у печері, тому що в печері зерно погано зберігається, його взагалі в печері не можна зберігати. Але ну у нас що, в першу чергу йшло пропагування не просто самої печери, а самого явища такого, як трипійська культура. Як бачите, підсвітили також таку підсвітку давали, тому що потрібно показати, що це дійсно, як кажуть, настояща піч, ну імітація біжніше, які випікали о і хліб. Також також хліб з бетону зроблений, тому що печері від зберігатися звичайними не могли такі поставити. Трипільці використовували цю печеру впродовж приблизно 700 років, каже Михайло Сохацький. Їхньому побуту тут присвятили третю локацію. Додали цілий комплексів, ну, які засвідчують про вподобання людей, наприклад, заняття мисливством. Зокрема, це списи. Ми маємо на стріл Луки, які можна сказати дієві, які можна зараз запустити в дію, бачити ось ці великі. І також бойові молоти, які виготовлені з рогів оленя і кам'яні. Оце їх зовсім тут не було. А також зроблений ткацький верстат, тому що людина виготовляла тканину, і саме тут, у знахідки в печері вертеба, особливо на дні посудин, які були з серія глина, є відбитки тканини». Окрім експозиції, встановили вказівники до вертеби та пам'ятні знаки. А також відкрили сайт печери, каже Михайло Сахацький. За його словами, над проєктом працювали три місяці. Його реалізували за гроші, які виділив Український культурний фонд. Це 600 тисяч гривень. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.